Coincidență? Ce-au făcut Claus Iohannis, Viorica și Liviu Dragnea, după ce președintele i-a cerut demisia premierului i-a atacat PSD? Update conform anumitor informații, informai, Dragnea s-au întâlnit înaintea lui Iohannis cu emisarul preedintelui chinez. Abdeit în acest moment, Viorica Dencile la Palatul Victoria. Un miting e programat pentru această seară, pentru a-i cere demisia. Presubliniere din Teleclaus Johannis a declarat, vineri, ce retrage încrederea premierului Viorica Dencil, susținând ce aceasta nu face fac poziției de prim-ministru. Solicit public demisia doamnei Dencil din funcția de prim ministru al României, a spus Iohannis la Palatul Cotroceni. Președintele nu a atacat premierul, ci PSD. Însă, nici Dencil, nici Eful PSD, Liviu Dragnea, nu au IIT să reacționeze coinciden sau nu. Cei doi au fost la ambasada Chinei, la Undineu, unde au fost discuții cu o delegație chineză despre oportunități de afaceri. La întâlnire au mai participat ministrul de interne, Carmen Dan, sublinierul Adrian Meledinoiu, secretar de stat al secretariatului guvernului. Ulmea, Iohannis se întâlnea în acel moment cu un chinez important. El l-a primit vineri, la Palatul Cotroceni, permisarul special al presublinierea dintelui Republicii Populare Chineze, Guoshengkun, potrivit unui comunicat al administrației prezidențiale. Agenda de convorbire a inclus un schimb extins de opinii asupra ansamblului relațiilor româno-chineze, cu accent pe valorificarea oportunităților de cooperare între România și Republica Popular Chinez. Presubliniere din Teleiohani s-a evocat întrevederea bilateral pe care a avut-o cu presubliniere din Xi Jinping la New York, în septembrie 2015. În marja adunării generale a ONU sublinierei a reamintit ce România sublinierei Republica Popular Chineză au dezvoltat neîntrerupt. În decursul ultimelor subliniere apte decenii, relații de prietenie care au dobândit gradual un caracter tradițional sublinierei consistent în plan politic, economic sublinierei a lecturilor intermane. Eful statului a evidenția ce? În cursul anului 2019, cele două ceri vor aniversa 70 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice. România, fiind al treilea stat care, în 1949, a recunoscut Republica Populară Chineză, precum sublinierea i 15 ani de la semnarea declarației comune privind stabilirea unui parteneriat amplu de prietenie, subliniere -i cooperare. De asemenea, presubliniere Duntele Iohannis a încurajat ca acest moment de referință să fie marcat corespunzător reprezentând o oportunitate pentru a impulsiona parteneriatul bilateral, pe coordonate pragmatice sublinierei reciproc avantajoase. În acest context, el a relevat ce acest demers poate fi sprijinit de oportunicile pe care le oferă o serie de platforme multilaterale de cooperare, evocând pe linia Uniunii Europene, Agenda de Cooperare Strategic 2020 Sublinierei Platforma de Conectivitate UE, China Sublinierei Pe de alt parte, cadrul stabilit de inițiativa noului drum al METESI-BELTANDROAD Initiative, alturi de formatul de cooperare China-Statele Europei Centrale Sublinierei de Est, 16 plus Iohannis apreciază ce presubliniere din cia Consiliului Uniunii Europene, pe care cara noastră o va exercita în primul semestru al anului viitor, va reprezenta, în egal măsură, o bună oportunitate pentru a contribui la consolidarea relațiilor reciproc avantajoase dintre ue și China. Re din Teleclaus Iohannis a exprimat speranța că, prin demersuri comune, cele două ceri vor reu i se valorifice, în mod concret, oportunitățile multiple oferite de extinderea prezenței economice chineze în plan global, cu respectarea principiilor transparenței, liberei concurențe, sublinierei beneficiilor reciproce. Arat administrația prezidencială. Oficialul Chinez a transmis presubliniere dintelui Iohannis mesajul de salut al omologului Chinez Sublinierea. Aprecierea Percii Chineze pentru relațiile tradiționale de prietenie cu România precum sublinierei dorinca de dezvoltare a acestora în continuare, astfel încât ele se devin sublinierei mai bune, în beneficiul celor două popoare. Wu <fie> a amintit proiectele bilaterale de cooperare în diverse domenii, mai ales în domeniul economic cum ar fi proiecte de infrastructură energetice. De turism subliniere i-a salutat oportunitățile de consolidare a relațiilor echino, inclusiv pe perioada pre-subliniere din cei române a Consiliului Uniunii Europene. Cei doi înalți oficiali au mai discutat despre dialogul bilateral la nivel înalt sublinierei sectorial, respectiv despre important ca cooperii internaționale pentru combaterea criminalității transfrontaliere, a terorismului sublinierei, a traficului de droguri, a migrației ilegale, precum subliniere a altor amenințări sublinierei riscuri neconvenționale.